Čam nazdar, ahoj, mým jménem Mike, pokud si to pamatujete, od posledního dílu ubělo hrozně moc času a hrozně moc měsíců. Naposledy jsme se ještě bavili někde v garáži. Tam jsme si říkali, že nás čeká nová série, nový díly a spousta hromada nových. Nicméně, ještě než začneme s novýma dílami, s novou sérií a se vším tím novým, tak jsem chtěl natočit tenhle ten kratičkej díl. Doufám, že to zvládnu během 5-10 minut max, jestli ne, tak to budu prostě muset sestříhat. Nicméně, tenhle ten díl. Chci věnovat za prvý poděkování, a to úplně jako nejvíc ze všeho. Za druhý jsem si tady pro vás připravoval úplně takovou malinkou malichernou soutěž, ale doufám, že to udělá troši linku radosti. A za třetí něco malinko povodhalit z těch nových sérií a z těch nových dílů, co teďka právě přijdou. Protože a jakož za tu dobu, co jsme se viděli naposledy, se Ledastos událo, Ledas, když to vezmu v podtažmo s úřady a s povolením a s všemi tady těma věcmi a byrokracií v Čechách, tak se to událo hrozně moc, takže, a, takže tak, pojďme se do toho pustit. Jako první, to úplně nejdůležitější, Bobrovský díky. Fakt neskutečně Bobrovský díky. A protože, a jelikož je to nějaký dva tři měsíce zpátky, jestli si dobře pamatuju, jsme překročili takovou pomyslnou hranici tisíci odběratelů na YouTube. Wow! Jestli si dobře pamatuju, je to nějaký cca rok, rok a půl zpátky, kdy jsem si řekl, že tu stavbu té garáže natočím. Že z toho udělám nějaký sestřih, nějaký prostě pár dílků, něco hodím třeba na YouTube a podobně. A pokud by to aspoň jednoho dalšího člověka inspirovalo, pomohlo nebo nějakým způsobem nakoplo, něco si postavit, udělat a podobně, tím bych byl naprosto spokojený, to byl ten vlastně úplně primární účel. Nakonec se z toho zvrhlo 7-8 dílů, jestli si dobře vybavuju. Hromada komentářů, reakcí, mraky lidí mi psalo, obyčejných stavby garáže a je to něco neuvěřitelného, já si toho neskutečně vážím a hrozně mě to nakopává to, posouvat dál, respektive ne posouvat nějaký YouTube nebo podobně, ale sám sebe posouvat dál a furt to s váma sdílet a doufám, že se mi podaří všechno další a tentokrát už nejenom malou garáž, ale prostě všechno další s váma nějakým způsobem projít, otevřít to světu nebo aspoň ty malinký kotvence. Tak, co se týče poděkování, poděkovat bych chtěl čtyřem lidem, tři z nich jsou v zahraničí, Uh, Protože si mě odpustíte na vteřinku, skočím do angličtiny. Nečekajte žádný zázraky, je to prostě úplně strohá, hrubá angličtina. Je to jenom proto, že chci poděkovat těm lidem, který mě inspirovali, všichni jsou anglicky hovořící, tak bych jim chtěl tohle alespoň trošilinku věnovat. První person, který chci říct, je Matt Penela z Kalifornii. On, s kterým způsobem, je of Houses způsobem uh, mainly. The wood structure or framing uh, of the of the houses, and this guy is absolutely so much inspirative. Not only about the woodworks, but uh, mainly about inspiration. How to, how can I say, uh, push the knowledge and and inspiration to another people, and it's really really amazing. So there is so many videos uh, which you will remember for. I think many years most important about Matt is uh, that he was the inspiration for me to make the videos so Matt really thank you for uh, pushing of myself uh, to do this second guy is uh, Kyle uh, Kyle is uh, owner or founder of uh, RR buildings or rural Innovators buildings also you can find a link in, in description and this guy uh, builds uh, the different kind of buildings in North of, north of America, especially in Illinois state, and uh, he's focused for uh, specific um, big structures like a barn, uh, garages and, and similar constructions, uh, where the main uh, or core of the house is, uh, is timber construction or beam construction. And which is wrapped by the by the metal sheets or steel sheets or or some kind of, of, of, of metal wrap. Uh, it's a different uh, it's a different kind of uh, buildings. But he was for me uh, one of the first people and the reasons why I spent so much time in in finding information about the constructions and framing and U.S. kind. Of constructions there in in the middle of Czech Republic or in the middle of uh, of Europe so again Kyle thanks you so much and the last man uh, which I want to mention is Travis Baldwin uh, this guy is not uh, not youtuber but uh, you can find him on the Instagram also link in bio and this guy is founder of hashtag we are all team get shit done or gsd doesn't matter somebody from uh, you can remember that uh, i wrote this hashtag on the on the bridge uh, or LVL bridge and this guy trying to uh, share the knowledge and share the motivation to do things uh, more perfectly by this kind of social media uh, like. Uh, for example, hashtag on Instagram. So look at this guy, look at this uh, hashtag uh, on the Instagram and you will be really interested what uh, you will find. So Travis, also for you many thanks uh, for inspiration and for chance to be a part of uh, this perfect community. That's all from the English part of this video. Now I'm coming back to the Czech. A tady by jsem se chtěl zaměřit na to úplně nejdůležitější poděkování, a to je Kuba Nikča. To jsou ty dva lidi, kteří jste mohli vidět na těch videích, kteří to vlastně se mnou celý podnikli. A díky kterým tohle všechno je, vlastně, to jsou ty, kteří mi umožnili tohle realizovat, a na tohle se zaměřit a vůbec na tu možnost to tady s váma sdílet. A musím uznat, že pokavať má kdokoliv z vás někoho v životě koho si váží tak jako já jich, tak jste opravdu šťastní lidi. Takže Kuboniky, díky moc. No a samozřejmě díky vám všem, protože samozřejmě nebejt všech těch komentářů, reakcí a nebejt těch odběrů a podobných, tak by to tady sice možná bylo, ale nebylo by to asi takhle velký a takhle rozsáhlý. Takže díky vám všem. A to navazuje na malinkou soutěž, protože vám tady nechci jenom slepě děkovat, tak jsem si pro vás něco připravil, vteřinku. Takže mám tady takovou mikču. Je to klasická klokanka, předívala s kapucou. Zádu máte logo Mike's Yard. Zepředu nějaká tematika, tematika do carpentrystiru nebo do framingu. Eat, sleep, frame it, repeat. Taková běžná grafika, co můžete vidět. Nicméně ten frame it je dělaný speciálně. No, Pro tady tu mikču nikde jindehle na světě nenajdete. Nicméně, rychlá soutěž. Hoďte mě do komentů cokoliv. Ať už, co si o tom myslíte ať už co byste chtěli zlepšit anebo prostě jenom napište super díky chci mikču je to úplně jedno, hoďte něco do komentů, dejte like na tohoto video a dejme tomu třeba za 14 dnů udělám nějaký rychlý losování udělám si z toho dvouminutový vstup, vylosujeme jednoho člověka a ten člověk získá tuhle super miču. Samozřejmě nebojte se tady ta mikče je nějakým l Lku, když budete chtít jinou velikost nebo dámskou, tak stačí říct, zařídíme a pošleme takovou velikost, aby vám vyhovovalo. Takže soutěž o je jasná. No a než se s váma rozloučím, tak jsem vám chtěl ještě trošilinku malinko podhalit, co novýho do budoucna a co do chystaných sérií. Já vím, je tam docela dlouhá odmlka, ale to jsou samý banky, úřady, povolení tohle támoto projekty a podobné věci, jestli z vás někdo staví nebo stavil, tak samozřejmě víte, že to není kort že z tyhle zrna to nejjednodušší a časově nenáročný. Takže uh, nějaká odmlka byla, nicméně. Uh, minule jsem vám říkal, že máme parcelu, na který budeme stavět a že vlastně další série budou zaměřit na to, že budeme stavět své pomocí. Opět US framing a tentokrát ne garáž, ale rovnou celý barák. No a my vlastně tady teď momentálně jsme. Toto, co to, co mnou vidíte, je kousek parcely, která je tam a ještě tam a ještě tamlens. Uh, Během tady toho povídání uvidíte určitě nějaké záběry z drona, které byly ze začátku roku nebo na konci, na konci zimy, to znamená ještě plný sad plný stromů. A teď už je to tady vybraný, pár jabloní se nechalo, a takže je to jabloněvý sad. No a ty nové série budou právě, jak jsem už minule avizoval, zaměřený na různé práce, ať už na pozemku, nebo co se týče stavby a podobně. A hned příště začneme s nějakým větším úvodem, s nějakým popisem, jak je to velký, kde to tady je, co tady je, co kde najdete, no a hlavně a především přípojka na vodu a na elektriku, který se řeší v tomto případě zvlášť, A nejsou součástí projektu baráku jako takovýho, takže začneme někde, někde k nějakým připojením, součástí oplecení a podobné věci a nějakým vytyčováním. Plus si ukážeme, co to vlastně v tom projektu bude, a co tady vlastně bude stát. No nicméně to příště, to už sem nepatří a myslím, že ten díl už je až, až takhle dlouhý, Takže moc krát vám díky. Ještě jednou mý jméno je Mike a tohle je kanál Mike's Giard. Určitě nás najdete na Instagramu, který začne teďka zase žít svým novým životem. A samozřejmě na YouTube. Takže sdílejte, odebírejte, klikejte like a nezapomeňte soutěže. Díky, mějte se, čau.